الرفاق في اجتماعات سابقه اطلعنا على تطورات الموقف العسكري وقرار استرجاع القراضين البريه من ايران. شرحنا لكم الموقف العسكري في استرجاع منطقتي زين القوس وسيف سعد. عدد من المخافر واتساقا مع الموقف اللي قررنا انه الايرانيين نظلمهم وصلوا وصلوا حتى ما يصوروا يقعوا بأبعد من ما نريد فيجروا موقفهم ويجروا يجروا نفسهم ويجرون الى موقف لا احنا رايدين ولا ولا هم يجوز رايدية حد ما يعرفوا ان الموقف فقط ينحصر في اطار اعاده الاراضي المختصره من قبل. فكان عندنا عدد من المخافر اظن سته او خمسه رفيق عدنان رفيق سته يمكن ست مخافر سجلناها الى الوقت الحاضر، اليوم عندنا ايضا نسترجعوها نظل نظل مخفر واحد عندهم عليها عمليه ليليه او مره شيء. استرجعت كلها. اذا هالليله هذه هاليوم نقدر نقول انه كل اراضينا المغتصبه من ايران استرجعت وصلنا الى الحدود الدوليه المتفق عليها عبر الاتفاقيات التاليه. والله المساحه الكليه لسيف سعد وزين القوس المعروفة بس مساحه المخافر ما ادري يقدر يفرق عندهم صوره عنها زين القوس 12 اه اه الى 14 مو رفيق عدنان زين القوس في 5 الى 6 والشغل 10 الى 12 كيلو خلاص سوف المساحة في الليل الذي نتحدث عن المكان الذي نتحدث عن المكان السيف ساعة حوالي 120 الذي نتحدث عن المكان يطلع حوالي 200 كيلو المكان الذي نتحدث عن المكان الذي <تصفيق> تطلع ممكن المساحه المسترجعه بحدود المثيل وخمسين كيلو متر فهذه هي حدود النمس الدوليه البريه ورادنا الموضوع الاخر اللي هو شط الغرب. ال ال الاجتماع انعقد قبل هذا الاجتماع على مستوى القياده القطريه في غزه ايضا ليله سفر ما شاء حاضر. فهو الاتجاه العام كان مفهوم انه نقول باسترجاع الاراضي يعني استرجاع مش استرجاع سيادة على كل شيء جرى الاستيلاء عليه وضعنا في سلطة الأمر الواقع دو المحدد سواء في وقت أو في العهود السابقة. في الجزائر اللي هي منشور اليوم ما نشرت في طارئ اليوم. من هذا المعامل. على <تصفيق> الأساس نعم. الاتفاقية أساساً العراق يقره الخط الثالث. كخط حدود بين البلدين في الشرق ايران من الناحيه العمليه هي إشلون شلون تقتل حصانها و الحدود وتسحب عنا الدعم العسكري اللي هو المله والتخريب اللي كان يدعموه بشكل مباشر. يتراجع الطرفان عن الاراضي اللي تصرف بها خلافا للاتفاقيات خلافا للبروتوكول قسطنطين المعقود بين البلدين لعام 1913 ولحظه جلسات تمصير الحدود بين تركيا وبلاد فارس في اوكرانيا الاخلال بأي من البنود الثلاثه هذه يعتبر اخلال بلد. أنا لا أريد أن أفتش عن الحجة القانونية. المهم الآن إحنا نقدر نسترجع أرضنا ولازم نسترجع. خلاص يعني وش يكون من حجج قانونية أخرى؟ آه هذه للتقان الرأي بالرأي العام العالمي وكحجة بدينا وكسلاح بدينا في مواجهة الموقف الدولي والعربي في هذا الواقع هذا السلاح من طول حيال نفسه قبل ما يجيون يصرحون ان اتفاقية عام 75 استعمالي. بعد ما جوا ولو سكتوا لفترة بس ايضا ما فطور يصرحوا ان هم لا يلتزموا باتفاقية 75 وآخرها تصريح احد المسؤولين يميني اللي كان الملة ولدهم ماروس التمرد استدعوا الملة لكي يقعدون بإيران ووالله خدمانت الملة ورجع ولده من أمريكا حام حماهم إلى إلى إيران وبدأوا يعاموهم ويدعموهم إلى وهذا جرى في وقت مبكر قبل أن نجري سب المعارضة لإيران. وتاريخه موجود ومثبت، التاريخ اللي دخله في ايران، وتاريخ وفاه الملا واتصالهم به وترحيبهم بوجيهه. نترك كل الحجج القانونيه، هنالك اتفاق بيننا، اتفاق متواصل ترجع الاراضي العراقيه المغتصبه عن طريق الحدود سلما. عن طريق الحدود البريه. ويقتل الحصان الايراني الامريكي اللي هو البرزاني هذه اللي قدمت ايران للعراق اللي قدم العراق لايران خطه الثلج في شط لما كل هالفتره اللي اعطيت بها ايران المهله النظام الجديد سنة ونصف كافي سنه ونصف ولم يعيد الاراضي اللي يصرف بها واللي محتلها عسكريا. وفقا لاتفاقيه. ويضطرنا الى ان نسترجعها ان بالدماء وبالسلاح فانتهت انتهت الاتفاقيه. انتهت الاتفاقيه من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الوطنية. ومن الناحيه القانونيه والواقعيه هم المسؤولين عنها اما احنا نتمنى انا عم نتمنى لما إن تكون عندنا قدره لان نعيد حقوقنا ما في واحد وطني ما يريد حتى يرجع. الان شط شطر العرب شط العرب باطل مقابل بندين البنكين اقلت بهم ايران. كان قرار القياده القطريه انه يعني الخطوه التاليه هو اعلان هذه الحقائق واعتبار اتفاقيه الجزائر يعني جزء من الماضي. وعوده التصرف في شط العرب وليس الوضع القانوني في شط العرب فقط التصرف في شط العرب كما كان عليه الحال قبل اتفاقيه الجزائر ل 1965. وفي القياده القطريه يتذكرون كل الحقائق والامور. في القياده القوميه ربما لم تبحث كل التفاصيل. بنفس الطريقه اللي جرى بحثها في القياده القطريه في عام 75. ولكن هنالك حقائق لابد ان نذكر بها الرفاق. في عام 75 وصلنا الى حافه ما موجود عندنا من الاعتدال المدافع الثقيله. وصلنا الى ان نمتلك فقط ثلاث قنابل ثقيله لسلاح الطيران. ارسلنا رئيس الاركان الى الاتحاد السوفيتي ووقع قالوا له ما عندنا الا 1200 قذيفه مدفعيه. 1200 قذيفه مدفعيه تعني في حرب تلك الايام نصف نهار قتال فقط. ببطاريه يا سيدي. ببطاريه واحده. هذه هي الحقائق العسكريه. اما الحقائق السياسيه فانتم تعلمون انه انطينا بدايه تيقن شهيران انه بامكانه ان يصل الى ما وصل اليه في شط العرب من خلال الاعلان اللي اتخذ في اجتماع مشترك للقياتين القومية والقطرية ومجلس كياثورا في سبعة تشرين بعد الحرب يوم واحد. واللي يقول إحنا مستعدين لحل القضايا المتنازع عليها بيننا وبين إيران بالطرق السلمية. وجرى هذا القرار في جو توفير القدرة القتالية المناسبة على الجبهة مع العدو. على الاراضي السوريه دفاعا عن دمشق ودفاعا ومشاركه منا في دورنا القومي. وما انتظرنا جواب الشاه ده بالاذاعه اذعنا البيان وسحبنا جيشنا من الجبهه وتركنا الجبهه خالية تماما في الوقت كان جيش الشام متحشد امام جيشنا. صار واضح من ذلك التاريخ للشعب كحجه امامي يقول ان انتم سبقنا ان اعلنتم فلاش وكان واضح امامكم ان انا مطالب بخط الثالوث في الشط في فالمرونه ماذا تعني؟ على اية لو كان عندنا احتجاج لا اعطينا مرونه ولا اعطينا خط الثالوث في الشط الارض لو كانت ظروفنا العسكريه والسياسيه تسمح بمثل هذا الموقف لما اضطررنا إليه الموقف في ذاك الوقت كان يعتبر يعتبر من وجهه نظر العراقيين اكثر ربما من وجهه نظر بعض القياديين ومنهم انا. لانه ما متعلمين احنا ننطيه نتصرف بالسياده بمرونه. تحت اي نوع من انواع التعقيدات. فلما عقليا كنت ادري أن توقيع اتفاقيه الجزائر هي انتصار. لأن المحافظه على الوطن من ان لا يؤخذ بمساحه اكبر وبصيغه ذَلِيلَةٍ والمحافظه على الثوره والمحافظه على قائد الثوره حزب البعث العربي الاشتراكي في منهجه وفي اسمه. في منهج لأن يعني إحنا مؤمنين ومعتقدين أنه بدون الحزن ما كان ممكن العرق وما أحد هكذا وما كان ممكن أن تضع شمعة تعمل مهمة في الوطن العربي ومع ذلك كنت متأجّه. ورجعت متالم ما شد حيلي غير الشعب وعلينا ان نذكر بالتقدير التاريخي للشعب العراقي هذا الموقف النبيل تلقون العراقيين والعراقيات كلما اطلعوا من بابه يهدفون ويزغربون معلنين انه الشيء اللي الباب راوديه عليهم لأنه ذيع وديع الاتفاقية وإحنا كنا بقينا مجزأين، هو انتصار شدوا عزيمتنا إلى أن وصلنا القصر الجنوبي بدون توجيه من الحزب وبدون يعني كل واحد هو ظل على على كيفه وهكذا أيضاً اعتبر في الجيش العراقي انتصار. رغم بطولاته ورغم تضحياته الجسيمه والغاليه انه دفع اه بين 16 الى 17 الف اصابه بين شهيد وجريح في هذه المعركه اللي هي عمرها 12 شهر وكانت خسارتنا من الشعب اه اكثر من 40000 بين اصابه بين شهيد وجريح من القوتين المتقابلتين. تقابلتين لكن هذا الوضع في وقت ربما يقول لنا واحدة ويقول لكم انه ليش في وقت الشاه سكتوا ليش في الساعة احنا في وقت الشاه وقعنا وقعنا في وقت الشاه مو في وقت غير وهذه بالتاريخ مو اول مره تصير. الانسان يقتل ابوه ما يقدر ياخذ ثروه ويوصي ابنه لان يعني ياخذ ثروه، هاي موجوده. والانسان ما يقدر يبني قصر عالي كتراث يوصي يوصي اللي بعده لان يعني يبنون من هذا القصر. الكثيرين من أجدادنا يغلبون في معركة عسكرية ثم يجمعون نفسهم ويردون ينتصرون في معركة عسكرية وكان سيدنا الأكبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الحياة وفق هذا السير فإحنا ما كانت المتيسرات أمامنا بتخلينا قاتل مئة السنة وبطلنا ما كان ينقصنا الإرادة ولا الادراك ولا الوعي ولا الوطنية، ولا القومية وما وصلنا القتال كان ينقصنا العدد المستوردة من مصنوعة داخلها مسوي النظام الايراني وعندنا القدره اللي نسترجعها اللي وبعدين في موضوع السياده ليس هنالك فرق بين حاكم وحاكم. وليس هنالك فرق بين اجنبي واجنبي. الارض قوي. اللي نين او اللي ياخذ داخ مين ما سواء هو شاه او الخميني نفس ال... نفس الموقف ينبغي ان نقف منه. سواء كانت ايران او الاتحاد السوفيتي او الصين او امريكا او فرنسا الموقف أرض. ومن الناحيه السياسيه لن يعيد الخبين الارض التي اغتصبها اللي الشعب او التي استغل الشعب بها ظروف خاصه من الناحيه العمليه لكي يجني ثمار قانونيين عليها وفي اتفاقيه الجزائر فإذا هو كشخ فيما يتعلق بموضوع السياده. قد يكون هو يختلف عن الشعب تجاه شعبه مثل مسأله يعني. الصين اشتراكيين ويحبون شعبهم ووطنيين ومخلصين ونزيهين وعمل... ويعملون وجدين في شعبهم. لكن لو يأخذون جزء من الأرض من الوطن العربي وإحنا عندنا قدره لأن نسترجع منهم الأرض بالسلاح علينا أن نفعل. ما يفرق انه اذا كان النظام في الصين هو نظام اشتراكي او النظام نظام راس مالي نظام اوتقراطي او نظام جماعي. في أن الشيخ سعدون ما موجود على الراي العام ونباشر بالتصرف بالشط الهرب بكامل السياده التي كانت لنا عليه قبل اتفاقيه الجزائر عام 75 بعد ما استرجعنا قرارينا من الحدود البريه احتمال واحد، وانما هو دور القياده مطلوب احيانا، ولأن في الحياه احتمالات متعدده مطلوب من القائد او القياده ان تختار الاتجاه اللي يقدر على اساس احتمالات بعينها من بين العديد من الاحتمالات وإنما أحيانا قد يختار احتمال واحد من بين المئات من الاحتمالات ويبنى عليه قاعدة التقدم إلى وعلى هذا الأساس مرحلة بكامله تسجل باسم قيادة، ومرحلة بكامله تسجل باسم انتكاس قيادة، في التقدير أو في الصمود، في الإخفاء أو في الصمود. في الاخفاء او في الصمود من هذه الحقائق. وربما من يقول انه هل تضمنون ان الاتحاد السوفيتي سيستمر يزودكم بالاعتاد؟ دون يتمرون تمرون بنفس الحاله اللي مريتوا بها في عام 75؟ الجواب ليس هنالك من يضمنها. هل هل تنفون اطلاقا احتمال انه ايران اه تجابهكم بقوه وطور العمل ما تبقي على الحدود الى حرب شامله ليس هنالك من يعطينا مثل هذه القرار ولكن الحسابات اللي اجريناها عربيا ودوليا وعراقيا وايرانيا خولنا ان نقول انه قرار من هذا النوع صح وممكن التطبيق بدور قيادي مبادر وبتعبئه جماهيريه وحماس للجيش حماس الشعب متوفر عراقي تفاهم الشعب العربي ياتي بعوامل عده الان ننسى إنه الأنظمة تؤثر بالشعب العربي بصيغة أو بأخرى. أما الشعب العربي اللي تتركه على حاله تقول له يا شعب عربي عندي كعب. مغتصبة لا تسألني كيف اختصبت مغتصبة جزء من العراق، عندي إمكانية أسترجعها رجع ولا لا؟ كل الشعب العربي يقول لك رجعها. يعني هذه حقائق ما يختلف عليها المواطن. بس من يقولوا شنو بدانا وانه الشاه شكل والخميني شكل انه ليش انطاق زمن الشاه وليش اخذوه زمن الخميني انه انه طبعا تجد الراي العام العربي ربما تكون باتجاهات لا تتفهم الاتجاه التاريخي الصحيح فيما ينبغي ان نقوم به وما ينبغي ان يتخذه من موقف لكن بكل الاحوال الاتجاه العربي الشعبي ليس سيئا في هذه المرحله. يعني متفهما بامكان افهم. اما اللي هو بالاساس عند راي بحزبكم هذا صعب. ثم عليكم رفاق ان لا تنسوا حقيقه أن استرجاعكم لكم يحرج كل الناس اللي أدهاروا مغتصبه ولا تسترجعوا. الحقيقة ثم استرجاعكم لأرضكم وهذه حقيقة أيضا أخرى يخيفهم لأنه ينقلكم إلى مستوى آخر في الاقتداء وفي الموقع النفسي التأثيري على الجمهور العربي وعلى الرأي العام العام. طبيعي ان يعني لا ترتاح الانظمه التي لها راي بنظامكم وبحزبكم من هذا التصرف. وكان الاخراج اللي افتتحت القياده القطريه واللي الان نبحث كل هذه الامور في هذا الاجتماع المشترك المجلس الوطني. وان يستدعى الكادر الحزبي. من انقاذ المجلس الوطني ان توضح امامه هذه الحقائق. ثم يوقع اجتماع المجلس الوطني ويؤلى خطاب المجلس الوطني توضح له هذه الحقائق ويعلن في هذا الاجتماع. السلسلة اللي سويناها اجتماع مشترك هذا اجتماع للقيادة المتقدم باشر ساعة داعش ان شاء الله داعش صباحا اجتماع المجلس الوطني الساعة 5 بعد الظهر خبر ثاني في ترتيب هذه الاجتماعات لوضع الحقيقة العسكرية متوازنة مع الطرف العسكري وجرى هذا الاجتماع للقيادة القطريه قبل نسافر الرفيق عزت اللي قلت لي سافر بيه شوكت جمعة جمع السبت خميس عام جمعة ليلة إذا الخميس على الجمعة وضمن <تصفح> الحسابات اللي أجريناها كاستقبال لأي يرد فعب بالإيراني بالإيرانيين ولو حتى الآن ودود الفعب ميدانيين بس واحد ما هيش ي... قضيه ما تحسب على اساس المرئي وانما على اساس الاسوء لازم تعد نفسك لمواجهه الحاله الاسوء. وبنفس الوقت عندنا نسوي فاصله طويله بين الخدم القاعد الاساسي منها. الحشود تستمر تتدفق الجيوش على حدودهم. جيش الان صار يتدفق على حدودهم وصار لعشرة ايام او من البدايه محدود والان صارت فرق كاملها تتحشد على حدودهم. طيب يقول لك هاي قاعدة ثقلها الاساسي خذوا ضرب ما فرق، شو يستوجب هذا هذه الحشود؟ ربما يقعون بوهم يقودون أنفسهم يقودون إلى حالة ربما برف المريضين. حتى نكون مفهومين بالكامل كل خطوة من طيبهم. إحنا اعتدنا الرفاق على شان غايب ورف الخصم. تبنى طريقك ما حد يسوي حبوب النابل القضايا الحروب والتحقيت أبد. شوفنا كنا صفر. آه. كنت واقع في من الديانة والنص. ونزلوا مع حبيبي. طبعاً ونقول لهم المره الجايه ترى على الخطوه الجايه عسكريا يعني واضحه من سياق المذكره المكتوبه راح تكون المكان الفلاني ونجيهم وراءه لما ما مي يعني ما الفعل العسكري واخر شيء حتى هذه المخافر يعني كان واضح انه جاية عليهم وبعد ما ننتزع من منهم الارض نبلغهم لهم قامت قواتنا فلان تاريخ فلان ساعه ونتزعت لكم الارض هيئوا قلنا القاع الباقيه خذوا لنا نتزاحم ولما نهيئوا لنا اياها نروح مره ثانيه طبعا هذه بالعمل العسكري تكلف اكثر يعني كان ممكن في سير سعاد وفي المخافر الاخرى نلحق بهم خسائر اكثر وخسائرنا تكون اقل لكن مقابل ان يعني يفهمونا تماما بالكامل يفهمون حشودنا يفهمون تصرفنا فضلنا هذا هذه الطريقه لذلك مطلوب تغطيه الحشود ان يعني هذه الحشود لا تتدفق على حدودهم ما يقولون شيء بها لازم يفهمون يعني هاي اللي بها شط العراب حتى اذا ما يتصرفوا التصرف ما واجب نضطر نضربهم راشدي ثم ضربناهم راشدي في زين قوس وفي سيف سعد وفي الاخرى هذا هناك عم يصير راشدي. لازم نهيئ نفسنا لممارسه التطبيق الفعلي للقانون، مو فقط نقول انه بما انه ايران التنصرت تنصلت عن اتفاقيه الجزائر تعتبر في حكم المنهي المنعي ويعاد تعاد السياده العراقيه الكامله كما كانت وحقوق التصرف به. مو فقط ممارسه حقوق التصرف به. اي انه الملاحه تحت سيطره العراق والسياده تحت سيطره العراق والباخره الإيراني اللي إجت تمر يستلمها دليل عراقي ضمن الحدود بسياده ويوصلها الى المكان ولازم ترفع العلم العراقي. مما ترفع العلم العراقي دليل نضرب راشدين القبطان. فيصير المشابك بنص بنص شرق العرب معناها صارت راشدين. والباخره الاجنبيه اللي تجي على الموانئ الايرانيه هم لازم تحط العلم العراقي. والعوائد مال المرور تكون للعراق. هذا باختصار معنا حقوق التصرف في شرق العرب ممارسه السياده وهذه تقتضي مثل هذا الموضوع وهذا الرفاق اللي ومناقشته مناقشته في اجتماعنا هذا <تسجيل> الرئيس لك بالرئيس هذه فرصة تاريخية الحقيقة كبيرة للعراق في استرجاع الشبك العربي بشكل خاص بالإضافة الى بار الأرض التي استرجعت من إيران والكثير من, من العراقيين خاصة من المعنيين بمسائل الحدود والقوانين يعرفون انه إن هذا العراق اليوم ايران عشرات السنين تتصرف فيها بشكل خارج السياده العراقيه اكو قسم من من من قبل 40 سنه يعني من زمن التخطيط الحر للحدود اللي خططوا موضوع مهم جدا قسم ممكن ان تكون وقسم بعده. تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن قسم تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان قسم منها ما يعني ما ما استعملها ما استخدمها العراق وقسم منها صار بعد يتجاوز بال 64 بال 64. 64 نعم وعدد تجاوز بال 64 بال 64 توسع صار بالتجاوز زين قوس زين 64 فهذه فرصتنا فرصه تاريخيه وما تعني فقط احنا نسترجع العرب والاراضي البريه وإنما تعني شيء أكبر من هذا، تعني أن العراق انتقل من مرحلة من حال إلى حال. إن يخلق تأثير عربي ودولي في رأيي إيجابي. ما إلى مثيل ولا إلى حدود. وخاصة في الوطن العربي، على الشعب العربي. وعلى الأنظمة العربية، حتى على الأنظمة العربية اللي مثل نعيش اليوم. هذا الاجراء اذا ما تكامل بصيغه السليمه والصيغه النهائيه نضع العراق بموقع تاثيري كبير وخطير ويقدر من خلاله بالمستقبل يعني نخطو خطوات واسعار لتحقيق تحقيق سواء منها القطريه الوطنيه او القوميه بالاضافه الى فائدته بالنسبه ل نهجنا في بناء الجيش العقادي الثوري بناء القوات المسلحه اللي بتبنى على اساس انها القوات المسلحه للامه العربيه وللشعب العربي هذا الاجراء راح يرفع مستواها النفسي ومستواها الروحي ومستواها الفني العسكري الى الى الى مستوى رائع جدا الى مستوى عالي باختصار <تصفيق> من الزمن او نختصر زمن جدا طويل في تحقيق هذا المستوى، هذه الطفره فقط اللي هم 10 اثنين او 15. وثم تاثيرها على شعبنا الداخلي يعني على الوضع الوطنية. الزراعه المبررات القانونيه والمبررات العمليه والمبررات او القبول. ال الدولي او الظروف الدوليه والظروف العربيه هي يعني افضل اييه ظروف او افضل افضل صيانه على الامن في هذه المرحله. كان بجوز في اخر حتى لما تكون لما يكون احنا ممكنين اكثر تكون صعوبه اكثر في استرجاع هذا الجزء من من الوطن خاصه في العرب. يعني شوف افضل فرصه لما لانتزاع الجزء اللي اللي تحت تصرف إيران من شطرا، فقط المطلوب إنه نحسب الاحتمالات اللي أشرت لها سيادتك يعني أسوأ الاحتمالات إنه في تطور أن إيران أو يكون رد فعلها واسع شامل يعني اتحاسوا فلسطين عن نضغط علينا بالعتاد منها نضع بدائل يعني نفتش على مصادر الاستيراد بالنسبه للعتاد من الدول الاخرى من العالم ونتوكل <تصفيق> بالله وفق الوقت اللي محددين انا قناعتي الشخصيه اعتقد يوم نسوي رد فعل شامل وإذا سويت رد شان، رد شان، قاعدين يعني يخسرون. يعني. هل عنده عقل يضرب منديل الوضع العسكري المزري؟ رئيس منطقة لا لا شرق العرب الجو يتكسرون يعني مثل المناطق شرق العرب الحرشه مش يعني خل خل يفتح موعد رفاق ما تقبل ما تقبل مرونه شديده يعني المنطقه هذه من انتزعناها من الايرانيين على طول الخط الحدود صايره بين الجبله وبين قاع العدله يعني هيش شايف الموضوع شان الموقف احنا من قاع بيضه العدله وهم بالارض الوعره او الجبليه لا وعره أو جبليه إلى آخر هذه المنطقة اللي حروا منطقة أمارة. هني ترى الحين. شكل العرب كلها قل يعني يجونهم عمر بن عبد أيضا إذا نبيجون. فيخسرون كثير إذا حاولوا يصدون شكل العرب. والشاف. وقال اللي جرى. من استرجاع الأرض خطوة رائعة وعظيمة جدا والتوجه الى استرجاع أيضا شط العرب شيء مثل الصدق الصدر وعظيم وأيضا شيء يريح شعورنا بالثقة بالنفس بالنسبة للجيش والشعب والقيادة لكن اللي بعض التساؤل من باب التساؤل بتقديري طبعا عليكم لابد حاسبينه وهي انه ما شك الظرف الدولي حاليا مواتي لاسترجاع الارض ولهيك عمليات على الاطار الدولي. لكن في المستقبل ربما ما تستمر او ما تبقى الظروف الدوليه على ما هي اذا طالت فمن باب التساؤل انه يكون في هناك او هل هناك احتياطات لحسب هذه المواضيع حتى ما تطول الايطالي معناها الدخول في عمليه استنزاف. اليوم لفت نظري مثلا أن السوفيت موقعين اتفاقين مع ايران ترانزيت مرور البضائع السوفيتي عبر ايران والايران عبر الاراضي السوفيتيه. ايضا بيلفت النظر البحث من جديد قصه الرهائن، يمكن ما يقول بجوز لا لها عن بعض الشروط الايرانيين وجوزي تراجعوا عن شروط اخرى ويحلوها. في مثل حلحلة هالأمور أو جاءت خلوة وعلاقات مع المثلاثين بجوز تجي الهنوف يصير مسرحة الأمكان والسوديت لن يستنسونا نحن بإيران بأنمح يعني وخاصة أنه ما بنشد الظهر بالعرب الحكام الشعبات ما تفضلت شعب, شعب أنا أي استرجاع ما فيه إذا يعني ما تريد تحسبوا احتمالات الأدام ولا تحسبوا احتمالات يعني يبسيني الراحة لتعبك ايه مالا نخينا مالا اذا تقول نسترجع يعني نحن نسترجع مالا. مالا من مالا. بالنار مالا. مالا. يعني؟ مالا. مالا. على نسترجع بس اكو موضوعية وعملية في أنه لازم أنت تحاول أنا يعني تخليها على الأقل في جني مو على بالمحيط الدولي تقول بي هاي نعم وأنا بقول إخواني استرجعوا إياها. شيء آخر لأنه المقال في جريدة المجاهز أو الشعب الجزائري ما به يعني نفس أو سيء سيء. أنه ليش يعني عهد الشاب لانه نحن الراي العام نحن نسترجع الحق نستخدم في الاعلام مثل ما اللي صار في الفتره الاخيره بالنسبه لاسترجاع الحدود تعطي جيدا جيدا خاصه كبار المسؤولين فما في مساله عدوان فالراي العام العربي والعالمي في بهالفتره كثير مفيد يركز على قصه الحق وعدم العدوان يعني استرجاع حقوق وليست عدوان وليس لانه نحن اقوياء ويران عم تستغل عن عم تضيع ظهرنا الجبهه الاساسيه سالت حق متصد وارض وسياده لا منها والناس مع النتائج لما تكون النتائج اللي تثبت الامور وما يقدر الإيرانيين يستنزفونا ويسترجعوا شيء من اللي اخذ فكل الناس تمشي وتهلل وبتفرح وبتكون مرتاحه يعني ما نخاف منها اذا كانت النتائج شديد ان شاء الله ايجابيه ما دريلس إذا كان شرط العرب يأتوره إغرار باخرة فيه بتعطل ملاء في ما فيه يعطل بمشكلتشان يعطل بالمرة ما شرط العرب الأساسية اللي الأساسية لإيطار الرخيط كذلك الشبلي صحيح لازم القيادة ما تقبل الاستنزاف. يعني ما لازم تقبل انه نسوي هاي الاجراءات وإيران تظل يعني ساكته لا ولا لا. لازم تحط راسها بالوحدة تقول لها قولي نعم. حتى بسرعة نخلص من هذا الموضوع. يعني انه تظل لا اي ولا نعم مايع وكمان يناقش المدفعيه ويقول جيشنا متحشد على الحدود الايرانيه هذا حلم صحي حلم صحي هو انه نضعهم في واقع سياسي وعسكري بحيث بنا يسحبون جيشهم ويعتبرون الموضوع حاله منتهيه واحنا نقدر نتصرف فيه وراء جيشنا ما نظل قاعدين حدد الى ما لا نهايه هذا هو الشيء اللي بذهنا بالكامل هو هذا الشيء بالضبط اللي تفضلت به صحيح انه نعم الروح الدولي موادي بس من هو اللي انت قررت يقول لك هذا الوضع الدولي يستمر إلى ما لا نهاية يعني هذا أيضا تساؤل صحيح فعلا متوقع أن الأحوال تتغير ولذلك حسم الموضوع وجعلة واقعيا متأين أو آمنيا منتهي بإقرار الطرف الآخر مسألة ضرورية وأساسية من <تصفيق> حالة 100 وساطه هسه قبلنا وساطه؟ ابو بشار هسه قبلنا وساطه انا قلت يعني لهم لرفاقي بالاجتماع قلت لهم خاف حد يمر عليكم ويقول لكم يقول يعني له يا 100 مرحبا احنا رايي فيكم وينك تعال توصل احنا ما احنا احنا لو اكو عربي للحكام مقتدر وشريف نقبل وساطه بين بين الممثل العرب وبين اسرائيل مسجل يجيب وبي اهلا المسائل شو يقول له والله اعطيك يقول له نعم اعطيني الاراضي اللي احتلتها اسرائيل بدون قيد او شرط في عام وستين وبعد ذلك تعال نتناقش على آه وضع اسرائيل قبل هالوقت. لو كانت العرب موجوده تخونوني انا اقترح رايي اقول لكم خلون صدام حسين يقعد ويا بس يقول له هالشكل. اعلن امام الراي العام وسلمني الارض اللي احتليتها بعد خمس حزيران سنه وستين وبعدين نتناقش. وورا ما اقبضها للعرض اقول له انت مو شرعي. اقعد وياه مره ثانيه اقول له انت مو شرعي شيلي. مو من قاعد. فاحنا ما ابد ما عندنا توجس ولا مترهين ولا 100 وساطه. كل من يجي علينا ونقول له موافقين. جونا المقاومه الفلسطينيه ومثل الاخ ياسر عرفات قال احنا عرب الصراع بينكم وبين ايران لا يمكن الا ان طيب هذا كلام حلو ما بيد اكثر اصلا هذا سرد كتير علينا. يعني اعتبر كثير على العرب مو شتير علينا. كثير على العرب في واقعهم الراهن ان يقولون هذا الكلام وهذا يعني انه دائما منه على المحكمه فقال بس شو كيف يعني شنو نسوي؟ قلنا ننصحهم لا يظلوا مغرورين حقائق يعني كيف هو يقول ما ننطي ما ننطي ناخذهم منه أخذ طلعهم من عيونه هسه الحقائق من بالعراق بشكل هي هم الاتفاقيه كانوا يسموها استعماريه خلت تقول لي هاي الاستعماريه احنا ما عاد اذا هي استعماريه ها خل يجوزون يا اخي يفكون يا اخي منها على طول هي استعمارية عليهم مره استعماريه عليك مشرين بها ايه فقلنا نتوكل على الله صحوهم صحوهم وسلمنا على هذا النصب شيري احنا نسوي يعني شيء زين حتى المكنه كرئيس دولة أحسن يعني بس مو مرونة بعيشه يشروح إذا ظلنا خبيه بس يعني هو كابن صدر شيري يعني من شلون يعني إذا قوين بعد احنا ويا على طاولة احنا حاضرين ما احنا وعدنا ما حد من هذا. كل اللي يشتمونها. كل اللي استخبارية 75 راح يخدمونا على تصرف الحاضر. شباب أيه؟ بالتأكيد موضوع استرجاع عرض مقتصبات وفرض السيادة عليها يعني ما هو مسألة ما تتناقش بمن يؤيد ومن يعترض ما, ما هي مسألة مقتنلة في الأساس بشروط وظروف موضوعية فإذا رفاق مقدرين تمام التقدير وهم ادرى بهذا الامر مم. ان هذه الشروط مستكمله فبالتاكيد بيكون يعني بيكون القرار جيد ممتاز واللي بيتالم له الانسان هو في الحقيقه يعني رغم انه ما لي يعني ثلاث ايام جيت بس الردود العربيه وردود الانظمه يعني ردود سلبيه يا متفرج يا شامت يا متامر وضالع يعني في اتوقع كما ذكر السيد الرئيس لا اتوقع انه نظام عربي يعني يفزع للعراق وبالنسبه للشعب العربي بالتاكيد الموضوع يختلف ولكن بظل تأثير السلبي لدعوى الانظمه العربيه عليه ولكن الشعب العربي سيخرج من القنقل إذا كانت النتيجه يعني ناجحه وسليمه بالتاكيد وقتها ما ممكن يعني ان يكون للانظمه العربيه تاثير. فالامور تقدر بنتائجها في الاخير. وبالتاكيد من لكم بان مساله شط العرب ليست مثل زين القوس ولا سيف سعد. يعني مساله في غايه التعقيد في غايه قد تؤدي الى حرب شامله هذا وجهه نظري وخاصه ان الايرانيين ربما ما بعرف بس اللي بعرف انه يمتازون على العراق في أسطولهم العسكري البحث ويمتازون بقواعدهم العسكريه العديده على ساحل طوله 160 كيلو متر وما يمكن ان يترتب على ذلك في مضيق هرمونس والملاحه الدوليه بشان النفط. وكل هذه المسائل يفترض ان تحسب خير حساب. بقيت مساله ربما لا يستوعبها كثير من الرفاق وهي ان الحد العراقي ينتهي قبل المحمره ب كيلومتر او سبعة كيلومتر. وبعدها تبدأ الحدود الإيرانية على الشاطئ مباشره يعني ما في حد عراقي ينتقل فيه على الشط من جهه ثانيه بحيث ان العراقي يمسك بالشط من جهتين ويضمن ملاحة دوليه في المستقبل هذه المساله يعني يفترض ان تحسب حساب دقيق الحد العراقي من مدعب البصره 32 كيلو متر تبقى الأرض العراق في الشاطئ بعدها لا يبقى بس الجانب الشاطئي الغربي هو من العراق والجانب الآخر جانب طبعا من عربستان ولكن سيادته من عام 1845 سيات فارسية فإذا الجندي العراقي ما يستطيع أن يقفز على الشاطئ الثاني ابو ايه يعني هنا هنا بدايه مساله النفط. يعني يتعرضون للملاحه، لا نقول للجندي العراقي هنا. ايه هنا تدخل عاد مساله النفط. باكستان. يعني مساله تتسع وتدخل مساله النفط، انا بس اريد اوضح هذا الجانب، لأن وقتها خلاص. يعني كثير متصور رأيك استاذ حسن انه هذا عالم قانونيا. فاشر ان شاء الله وراها راح نطلع الاجراءات الاجراء. الاجراء اللي شنو حقوق السياده اللي شنو على الشط العرب شنو فنبدا نمارسها منها بنطق اللي شرحت تيجي تجي باخره ايطاليه نعم جايبه من العراق يتلقاها الدليل العراقي مدخل الشرط يقودها الى ان يوصلها لمنائب ايراني وياخذ رسم ورفع العلم العراقي والرسوم يدفعوها للعراق. نعم يعني ويفتش جمركيا ويخضع صحيا كل كل الادوات يعني تفصيليه <تصفيق> فجاء جت هذه الباخره الايطاليه افترض وجاءوا اثنين ادله عراقي وايراني فالعراقي هو عشرين للايراني واحد جاب إياه فله عسكريه واشتروا للحراك معنا صرفوا اذا ضل ضرب بحدود اللي صار ماشي الحال اذا صرفوا ابعد احنا لازم نفرض هذه الحاله فاذا لازم نحط راسهم بالطريق حتى نفرض ارادتنا السياسيه يعني وهذا لا يمكن ان تكون الا عسكريه معناها تنال مشعات نفط. مثلا قد تطور مشات النفط عندنا تحترق عندهم تحترق هذه حرب بحس. اي نعم نعم يعني لا نتصور ان الحرب واحد يجي يقول لي والله هذه مشات من النفط ما إحنا لا تحترق، لا بس من تحترق مشات من مشات تحترق طبعا بالتاكيد يعني هذه حاله مقابل حاله. يعني معروفة هذه عالميا مو بس اللي افرضوها الموضوع مو اراده واحده، وإرادة واحده تتحكم في لو ارادتنا انا اقول لك ارادتنا لأنه نريد شامله تتحكم، لأنه نريد تدمير النفط ولا نريد ضرب المدن، ضرب الاهداف العسكريه بلويه ايد تعطيهم المبرر العملي انه يقرون بالواقع العالمي. لذلك احنا شنو شنو؟ شنو اللي نحن احنا ناخذ قصر شيرين في اي لحظه الان عسكريا؟ رفيق وزير الدفاع شنو اللي يمنعنا في اي لحظه ناخذ قصر شيرين؟ شنو اللي يمنعنا بان نندفع عن المحاور ونطلق جيوش بالكامل يتم من هالسلف؟ او نتصرف باجزاء ونشوف كيف نروح ما يقدر راسنا داخل الاراضي الايرانيه ما يكون عسكري وما ما يمنع انه ماكو مقاومه وماكو خسائر وماكو شهداء بس من الناحيه العسكريه حيث النتيجه احنا في حساباتنا قادرين على ان نصل بالعنق ولكن نوصل للحدود الدوليه خلص والله ويناوشونا طياره طير نوقعها ترد داخل الحدود المرحله الان غير المرحله اللي يعني نعطيهم هم شوي نفس يسوون طقطقات صغار ما يخالف بس لو طاير طياره وضربوا خلاص خلص <تصفيق> يعني شادت الامور غير شك ما قبلنا بهذا الحكي فاذا قبلوا بملاواه بسيط يعني مين حفظ مي وجه المكامنه يعني لا بس بس اذا حاولوا يضربون مشاعر نفطيه امور اخرى وراح. عاد تطور يعني ما يراد قاعده ونقاش يعني بالدقائق تليفوني شال وتليفوني يمشي وهنا قرار منهم هنا لازم قرار يجيبهم مثل البك على روسهم. الملاحظه الاخرى متوقعه هذه الحاله ما بامكاننا ان نقول لا لذلك احنا بنقول انه بس هي هالشكل هي احنا نسال نفسنا نقول هي النفس النظاميه يعني هاي حق مشروع لا يسأل الواحد انه زي الحين جيش طيب لمن ولي وين نبنى حزب نبنى شعب نبنى تنقيه ولي وين من المصير ضمن الحسابات المستخرجه من الاحتمالات بما فيها ذلك الاحتمالات اللي انتظرت فيها اللي تقول انه بامكاننا من الناحيه العمليه ان نسترجع اراضينا من قبل الخسائر. لازم نقبل بالاحتمالات السيئه. نعم. لانه تاريخيا الشيء ده نقول. يعني تاريخيا هسه احنا كناس مسؤولين عن هالسياده عن هالشعب لما نكون في وضع من الناحيه العمليه بامكاننا نسترجع ارضنا ونسكت. يعني ما حبيت أمن لا وطنيا ولا تاريخيا ولا نفسيا أمن الحملة <تصفح> إذا سمحتوا الشيء الآخر بالنسبة للاتحاد السوفيتي بالتأكيد أنتم متابعين الموقف أكثر ومطلعين على مواضع السوفيت بالنسبة لنا ولهذا في تأميري الشخصي السوفيتي الان موقفهم منا اقرى مما كان في الماضي. بعرف لكن ما اعتقد انه بيتطور الى انهم يعني بيقدموا تشجيع جيد بالنسبه للعراق. هذا العنوان. لا ليش؟ لان المساله مش بس متعلقه بحسابات سوفيتيه فقط. يعني حسابات متعلقه بالاتحاد السوفيتي وعلاقته بايران والعراق وانما هناك ايضا حسابات عنده يعني تتعلق بالمنطقه بسوريا وبجبهه الصمود وهالجماعات ايضا اللي ما للعراق هذه المكانه ولا يريدون لهذا الدور ولذا في تقديري ان الاتحاد السوفيتي بيكون قابض اليد فيما يتعلق بالتزويد بالدخائر والهذا اذا استمرت اذا هي كانت حرب ايام ما اعتقد في حاجه له لكن لفتره طويله لم يستجيب الاتحاد السوفيتي يعني هذا الامر يوضع في في القرار لان هي المساله دقيقه. الشيء الاخر اللي في تقديري ايضا يفترض ان يحسن ما اعتقد في في ايران الان سلطه تتخذ قرار الا الخميني ما عدا ما في حد وهو رجل عنيد وجاي على اساس يحرر العراق فكيف الارض اللي عنده تؤخذ فلازم يكابر يعني ما انا هيك اتصور عقله يعني يكابر ما هذا وهذا هذا يخلي إلا إذا الله رحمنا يعني, معنا متريش يعني لا. بصوية لا. بصوية لا. لا. كل ما سمعناه ما أدري إيش وبعدين طلع ما يعني إلا إذا وضعوا الصحيح يعني قشع الماء هيك جت له إشاعة سويا في المكان لكن صورتهم تشردت إيش السوريين ويا صدام حسين قاموا نشرته وياه لا شيء لا غيره ف في تقديري اذا بتظل المساله معلقه يعني ما بتحسب بسرعه ليش؟ لانه مين اللي بيتخذ القرار من جهه ايران؟ مو عندنا الامر كله فقط اريد هذا الامر يستدرك زين لانه مستحيل يعني هسه قصه الرهائن كل الناس تقول صارت بايخه بسمع خاكم راسه ولا طبعاً إنه أذمن مني كمان صخرص مقتل على هذي الطريقة بالعراق فموقفه حتى بالنسبة للعراق أنا يعني في تقديري لا يخص بأمريكا يعني ممكن يعطي مرونة لامريكا لكن بالنسبة للعراق ما يعطي مرونة هو جاي على أساس أول على مراعوا يريد حل حرب العراق زين حس إنه من تحرير العراق لان العراق يأخذ منه. مساله بيوقف عنها الموت وليس ولا يعطي فيها مرونه. ما اعرف يمكن اكون غلطان بس هذا تقديري. بس صحيح. <تصفيق> الخميني لا يمكن ان لا هو ولا غيره، هسه وضع ايران صار اخطر من السابق، قبل كان الخميني يقول هسه تقدير حتى الخميني يقول انه ضروري ينفذ بدليل اقوات لا مقدر هي مرات يقول فيها وصير عن الانتخاب هو وصل الى حد انه ما حد يقول لي ان أعرف وكل اللي يقول لنا فات ولا بني سادر من يقول حديث ولا رف سنجاني ما ديش اسمه اه خجاعي لقد دور رف سنجاني لارف سنجاني مجلس الشورى مع دحد يقول هسه هسه ال حرب مو بالضرورة كلهم يتبكون وقطع قرار سلم لا يمكن أن يتبكون يعني العملية الإيرانية أقرب إلى التوحد على قرار الحرب من التوحد على قرار سلم. هذا تماماً دكتور. ولكن أيضاً في قرار أركنهو ايه صاروا مراكز نرى لهم حاله حتى توحدوا يعني حاله فما هي هذه الحاله؟ هذه الحاله هذه لازم بالقدر اللي نستنتجه جنب توحيد عليهم. هم ايضا يعني لازم يكونوا بشر ما نقول بشر ردود فعل هم لازم يسوون ضعفهم وايضا لازم يكون عندهم رد فعل، طبعا كان عندهم رد فعل. كان عندهم وحاولوا بس يبدو الرساله بعد ما وصلوا للناس اللي كانوا صايرين يعني الواحد يفخر حقيقه هي صحيح معارك ليست معارك عامه بمعنى اصطدام جيش بكامل بجيش بكامل ولكن الشغلات بها كل الاسلحه. سلاح الطيران بس البحريه ما تقتل الدروع، المدفعيه، المشات، القوات الخاصه يعني كل الصنوف بعض الصنف. حتى كان الصنف العراقي بحثي وكان الصنف الايراني غير حمي، غير يعني غير بمعنى غير الافكار اللي يتحدث عنها. جيش العشرين مليون يلي يسوي وجيشنا من يمشي على بغداد من يتباري وقفنا من نتيجة يعني <تصفيق> لا عموش حاولهم كاسي دي بس يعني, يعني بعضهم يعني في كل المواقع تركوا اعتداء واسحة في كل المواقع وتجهيزات في الأمور يعني بما في ذلك على وصفة صغيرة تكون دبابات صالحة ليش؟ يعني مو مو الجبهة عمقها مثلا 200 كيلومتر اه عرضها عمقها 50 كيلومتر حتى تكون دبابات صالحة يعني جبهة صغيرة لتكون هي دبابة بس يدفع حتى بعدين بس يوخرها من الحد الدولي خمس دقائق يقدر يخلصها المهم ايوه <تصفيق> اه... توضيح ما بعرف هل شون... الاستعداد اللي عند العراق وهالتصميم رايح يثير مخاوف طبعا الصهيونيه اللي هي بتثقف فتره آمريكا. وامريكا ونحسب ايضا شو امكانيه تاثيرها على النسعى الاخر فيما يتعلق بالطاقه الذريه انه هذا العراق ما ملك قنبله من العام مسوي احنا مكاوين بكره ملك قنبله شو بيسوي؟ لا لا الصهيونيه عرفتنا مضبوط حطها تعرفين تشتغل علينا <حريك> اكثر جهه عرفت حزب البعث عرفته بالاخير مضبوط هي الصهيونيه شوف شكثر ما حولنا بالصهيونيه صار صيح. ابدا والتصعيد مستمر لكن غير الصهيونيه راح تعرفون أكثر. إيه هل نبيك؟ أي. يعني وراي يحسوا عليها شغل كتير وزي ما يقولون بيخافون ما على طريقة من نأخذ الجزر ونخلص وما راح يخافون يعني مشكلة كانت شغلك إحنا هذه يعني ما في مشارة من تقدر عبر عن مبادئ إيه تصدر من بالآخر. هذه جزء من يعني مبادئنا، اللي تفضلتوا تماما يعني الكويتيين من الساحل، جانا ال ااا الكويتي احنا وياكم والى اخره، بس قولوا اللي لوين راح تصفون يعني طبعا رح يقول لك هذول سوش قصر صبروا تالي هم يشرخوا واشتي هم عجل صبر ويانا هم فين؟ هذول هم يشوفون اليوم وهم يتوازون يشرخوا واشتي لا وانا ما اتصور عسكريا يعني ما بعرف عندي ذاك العلم العسكري بس ما اتصور عسكريا دفاع عن القصر خاصه في لحظه الحرب هاي بدون وجود مدفعيه وفي مبيد ما اتصور يعني كيف هو من قصر مثل شط العرب شايله صغيره تغرق فيه كل الاسطول يبقى فيه مقصر. من قصر من سد كل كله كيف المعركه طبعا العسكريين بقدرو احسن مني بس ايضا هاي الشغله ايه يفترض هيك يفترض ايضا ترتيب بوميان ما بعرف ليه مؤقت مع الكويتيين بس كالين بشيء شيء أه هالوضا طالع عن راس عن الحد العراق طالع وطالع عن البحرز. المحتاج إن اللي عنده به جمره اللي فطر ما يعني هذه امور نعمل الله أم ان لا يحوجنا الى ان نطورها كحرب بس انه تصير الحرب وين نحتاج قاعد ننزل يعني لو ننزل بالاتفاق ويا اخواننا لو ننزل, ننزل. أسوأ يعني ننزل اسوء الاحتمالات يعني انه الواحد لما يحاول يقرا وان كان في صعوبه قراءه افكاره بس احنا ما لازم اخواننا العرب في هذه المرحله نستفزهم نستفزهم نستفزهم نميل اي من على الوضع الحالي صحيح يعني كل شيء له وقت لازم يصير عمرنا طويل صحيح فسنا سيدويا قال له يعني وضعنا صعب جيد. أهو. أه أه أه أه أه للحكام العرب المشترك العربي على على على الخطوة التالية بشط العربي العرب اطلعوا عن طريق استدعاء السفراء قبل الاعلان الرسمي من الوعزين القوس من السوفاتين يعني نحطينه خصوصية خاصة بسبب المعاهدين فين وحده واحده عن المنتر اول باوغة اللي هم الناس حتى الان من ناحيه كل الالتزامات الموقعة عليها فيما يتعلق بتوريد الاعتزال والاسلحه ما شاء الله من البرنامج المقرر الاعلام في هذا الموضوع هم معنيين بس على على الفقره الاخيره اجتماعات السفراء الدول المعنيه معهم ب السفر المبعوثين بكره وهم سالوا بعض الاسئله جبناهم على ضوء التوجيهات العامه وابلغتهم بالاحتلال المخافر الخمسه قبل ما يجي قائم بالاعمال الايراني وبعد نص ساعه جاء وطبعا حسب توجيهكم جاء قائم بالاعمال الايراني وابلغ قلت له احنا اه اه اه تحدث وياك من منطلق الصراحه اللي اعتدنا عليه نفس اسلوب المذكره اللي قدمنا لكم اياها حول احتلال زين القوس ايضا بلغك بان جيشنا الباسل اليوم احتل خمس مخافر الرشيده والاسماء وال... سميتها والطاوس والى اخره في قاطع ميسان اربعه وفي قاطع دياله مخفر نجيره وراح نستمر ايضا نجيره بكيو نجيره كفوكم كردي الفارسي على كوماني كرد كردي سيدي. كردي ساعات راقم علي ليس ساعات على هي راقم ومجرا هذا الوضع إن يمكن في علاقات دولة بعضهم يمكن تصرف الوحيد التاريخ لأن دولة تقول لها دولة أخرى إحنا جايين نحرر المنطقة الفلانية ونستعيد المنطقة الفلانية ولكن إحنا خلي يكون يقين عندكم إنه إحنا لم نتخلى عن شيء واحد من أرضنا ولن نقبل إلا باستغلال حقوقنا وأرضنا بالكامل بالأقرار سيدي كان وضع يعني يرسى له يعني عاني كسرت قبض عليه يعني, يعني وضعية ما تقول ولا كأنه يمثل دولة على بالك أسير في الاحتمال وحاول يهشم كلمه عربي انه يعني احنا اسلام احنا قلت اسلام بعدين بس اشار الى انه انتم مقدمتم مذكره احنا من اخذنا الفرصه لكي نثبت حسن وعلانا ورسعتين اه قدمت على سيدي زيزو حتى ما طلبوا منك تثبت حسنا وعلانا قلت له هي صار لها هي بي ساعتين المباحثات والمفاوضات مع وزاره الخارجيه واستمرت سنين يعني وانتو القضيه هذه خمود تحتاج الى لأ... ساعات ثلاث ايام يعني. زين اخذنا زين القوس وراها ليش ما تخليتوا عن بقيه الاراضي؟ احنا اعطيناكم من فرصه ورا محتلين زين القوس ليش ما جيتوا اظافر تحصنيه وقلتوا احنا مستعدين نتخلى عن التعامل نتفاهم كل ما فعلت جبتوا مذكره البارحه مذكره لا يفرح العرف الدبلوماسي شتائم؟ وتتوسع على يعني تونس فيها شتائم شتائم وعلى أن هناك 140 مصري قتلوا جنود يقاتلون يعني هذا مجتمع. ف... مو... نعم نعم نعم جندي وهذا القتل دفاع. عددهم الكبير دفع حكومة مصر للاحتجاج على العراق يعني شو ما تنخل؟ أنهم قتلوا دير جيش من مصر وبعدين حكومة مصر على العراق على لأنهم قتلوا رد هذاك ما على اي تحال يعني احنا ما زعلانين اذا بس مو موجودين يعني لو موجودين اخواننا المصريين ويريدون يساهمون وياه يعني انا والله احنا نكون مسرورين بس اخوتهم الباقيين يعني يعني كافيين يحطونها سيد بالنسبه للسفراء العرب الوحيد اللي يعني عبر عن مشاعر فعلا الرميم الاردن سفير الأرض جدال احنا يعني حسين الباحث خبرنا تلفونيا بس يعني أنا وفق هاي هسه حكينا لي كنت اخاف انه قال لي هالحكايات بالتليفون الحلوه فعليش نحرجوا بدي صار اتصال تلفوني ما ما طلعت الاعلام هم الناس طلعت الاعلام اتصال قال احنا حاضرين واحنا وياكم واشتروا من عندنا احنا جاهزين في الشمال أن في ما ان أن أن أن فقال إحنا حاضرين ترى يعني الشيء تحتاجون مهتم القوات تحتاجون من معاونة حاضرين هذا ال ما الجزائري كانوا يعني جيدين الصحافة الصحافة الصحافة هذا حبت خالق حبت خالق موجود في يسمونه ان وصلنا الى يعني المسجله هم يعني تحدد من الطبيعي رجل راضي طلعنا على وضعه وضعه الداخلي صار عندنا و يعني فقط فلان قال لي يعني هل يكلفون الاخوان العراقيين بشيء يعني لمعاونتهم؟ فاني شرحت له الموقف دون ما تكتب شيء طبعا الكلام الشيء الجزائري هو سياسي واحد زبرة جدا كل اللي والذي واللي يصير ان شاء الله بالنجاح بس مثل ما تفضلت سي طارق انت قلت انه اول شيء بنحسب كل الحسابات يعني ولو تكون في بالنا يعني بنعرف يعني شنو الاحتمالات بالنسبه ففيما يتعلم موضوع تركيا والانقلاب الحال يعني واضح هو, هو طبعا عالق مع الايرانيين او هم الايرانيين يعني عالقين معاه شوي. بس دي برضه ما بالك عندهم احد عاقل. أي الانقلاب صار شو اللي سكته وليس ساكتي. أنا ايش رايك انه بلشتوا فيه؟ ايه. بيت حساباتك. قطع الطريق على ال. قطع حركة الإسلامية وما عندهم علاقة فيه. ليش إحنا عندنا قاسمهم يلعب؟ إيه. والوين بكان؟ أربكانه. واضح إنه الإنقلاب مستهدف اكثر من غيره. صديقنا. هو الإنقلاب أصلاً يعني على فكره مستهدف هو أكثر من غيره يعني عدد النواب اللي تقبله عدد. والله إيه. كان يعني. من المسيره <تسجل> يعني في يعني المسيره مسيرة يعني يعني ضد سوا مسيره طبعا هي قبل الأتراكية يعني لأن هذا علاج من من نشيد مشيطة من مطمر وطابق طعمه وفيه من هذا النمط يعني تستدزز كثير جدا يعني من المعالم بعدين ده ينادون انه هم ربس. أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكي أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكي أمريكا اللي أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا طيب بس ما متوقع إنه مشان كل شيء سريع ما سريع يعني يستمر تبي <تصفيق> أطلع بعد عندهم ما زالوا اعتادوا اللي نعم. تستقر وهذا اسمه بعدين في الإعلام يعني أنا ما قاعد ما قاعد أسمع الإعلام الإيراني بسمع بعض الاسم شنو ذا ترجمته يعني يعني شنو يقول بالعربي ما بعرف هل ترجمه ولا فعلا موجه بالعربي اللي بيجي <تصفيق> في الإنسان بالعربي فنحن برضه ممكن في أعلامنا بالفارسية نخاطب الجنود بطريقة غير يعني غير اللي التلفزيون بالتلفزيون جيناهم الكلام اللي على الجيش الفارسي جيناهم قلناهم تقول لهم أنتوا إحنا نعرف أنتوا متوقعين دفعنا المعركة ودخلوني من زدكم على الحدود وإحنا حتى خلنا الحرس ما تتوحدوا يتصرفون بالسلطه مستخدمينكم كوسيله تقويه لمراكز الصراع بينهم تخطيكم حطب لنا وانتم ما لكم مصلحه خيمه مصلحه واحنا ما احنا ضد ايران ولا ضد الشوبه الايرانيه الايرانيه الخطاب بهذا الكلام كله طيب طارق لحظة التفضل فيه وجهنا عزل بين من الشيء يقال نظائر العام العراقي والشمبي من السلوك كبهنية حتى يمكن ال... صار خرم شرعين أو قريبة النظام الفارسي الأنصري بالابداع الموجهة مال اثنين ان وعندنا اصدقاء ايضا فرص احنا اللي اللي بالغنصري النواب العنصري من اهمه المشهور البغي ولا لا رجعه رجعه العربي يعني من العربيه او الفارسي بالفارسي والله باللغه الفارسيه اكيد هو طبعا هاي المتجنبيه